Обстріли у Чекедівської громади вранці 10 травня російська армія застосовувала артилерію. В Миколаєві триває обстеження будинків, пошкоджених російськими обстрілами. Сезонне рибоохоронні патрулі перевіряють акваторії миколаївських річок. Миколаївська обласна військова адміністрація повідомляє, о 4 та 4.10 ранку 10 травня військові російської армії обстріляли акваторію Чаківської громади. Руйнувань та поранених немає. Нарешті на територія області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксована. Повітряне командування «Південь» повідомило, що 9 травня ввечері на Миколаївщині сили повітряної оборони знищили російський розвідувальний безпілотник «Орлан-10».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 Ірина Шитіл разом ще з трьома членами комісії в мікрорайоні ракетне урочище обстежують будинки, пошкоджені внаслідок російських обстрілів 27 квітня 2023 року. Каже, для неї це вже буденна справа, адже займається нею майже рік – серпня 2022 року. Так, розділили обов'язки, я фіксую, Тимофій Володимирович фотографує, Анна Володимирівна вона фіксує документи, а Тетяна Валерівна, вона заміряє. Обстеження робиться для того, аби власник пошкодженого нерухомого майна міг отримати відповідний акт, який дозволить надалі претендувати на матеріальну допомогу, каже Ірина. Раніше люди отримували допомогу в «Червоному кресті», в гуманітарних штабах, благодійних фондах, от вікна, скління виконували. Тобто така процедура. Цього разу обстежують будинок Ірини. Вікно вилетіло в колись до дітинки. Дитинки 7 місяців. Потім побачили, що фото лежить на ліжкові. Він кусок від, що це, снаряд чи що це чи ракета, що це, ми не розуміємося на цьому. От. Пошкоджений дах, пошкоджена газова мережа, пошкоджений були гараж, ворота. Під прильотів постраждало й домогосподарство Вадима. От, ну, вирвано. Ну. Уже вон гвоздьом, ну, просто так, поки закріпили, ось, бачите, все з м'ясом було вирвано. Ну, тут і лампочка розбита, ось цей тоже теж розбита. От. Снаряд прошив наскрізь стіну літньої кухні, там, каже там, чоловік. Постраждав і гараж. Відновлювати пошкоджений дах на будинку допомагають знайомі. Черепицю от, ну, перебираємо, от це от підвезли, Ну, черепицю ну, підкупили і ну, хочемо перебрати. На обстеження кожного будинку комісія витрачає до години, говорить її очільник, заступник начальника відділу інспекційної роботи Державного будівельного контролю Тимофій Мазур. Управління здійснює обстеження об'єктів, е з 27 квітня 2023 року сьогодні близько 200 об'єктів вже обстежено. Наразі в нас працюють три інспектори. Аби провели обстеження нерухомого майна, його власник повинен звернутися до Державного будівельного контролю з заявою в паперовій або електронній формі, каже голова комісії. Другий крок – це внесення в план, обстеження об'єктів. Третій крок – це безпосередньо саме обстеження об'єктів, яке здійснюється безпосередньо з представником або власником будинку. І четвертий крок – це вже складання акту. В Миколаєві внаслідок російських обстрілів пошкоджено або зруйновано орієнтовно 2,5 тисячі будинків, говорить перший заступник міського голови Віталій Луков. З приватного сектору. Частково по місту зруйновано або отримали пошкодження близько 1300 приватних будинків. І близько 100 будинків зруйновано повністю. 22 травня набуде чинності закон про компенсаційні виплати власникам постраждалих будинків від російської агресії, говорить посадовець. Місто Миколаїв готове до цього. Мало того, ми є частиною пілотного проекту Кабінету міністрів щодо відпрацювання документації. Тобто ми надаємо, в тому числі, рекомендації певні. Кабінету міністрів, які документи легко зібрати людям, будемо розраховувати на те, що компенсаційні виплати від уряду розпочнуться орієнтовно на початку літа. І відповідний збір документів теж ми будемо робити. Станом на травень 2023 року обстеження тривають. Назарій Рубаняк, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв. Катер заправлений, екіпаж з двох інспекторів відчалює від пірсу. Курс в бік Нової Одеси. Катер долає кілька миль. І на шляху трапляється човен промислових рибалок. Інспектори біля них швартуються, перевіряють дані. Як а? Член бригади Костянтин розповідає, що виловлювали. Ровен кузанка спійматися зараз. З яким знаряддям лову? Невід. Невід, кузенков. Невід, кузенков. Невід кузенков. Зараз на човнах в акваторію можуть виходити тільки екоінспектори, водна поліція, рибоохорона, військові та рибалки-промисловики. Борт рушає далі. Інспектори вдивляються у ділянки під очеретом. Тут, на Мелоні часто ставлять сітки, просто зайшовши в воду у спеціальних чоботах, розповів Олександр Сілецький. Я часто поплавки від сіток маскують, говорить головний державний інспектор рибоохоронного патруля Олександр Сілецький. Іноді ховають в кувшинки, щоб... Для того, щоб їх замаскувати і не так було видно, ну, опідним взглядом ми їх знаходимо. Ковічко 50, риба випускається в живому стані. Сітка вибрана, лежить на носі катера. Ще кілька миль. Огляд більш відкритої акваторії в бінокль. Інспектори помічають ще одне знаряддя лову. Вибирають такі постановки своїх сіток, де не, не всякий раз заїде лодка, човен заїде, де болота, де риба заходить на нерест, такі куточки, де вода прогрівається лучше всього. В цій акваторії є наступні види риби. І карась, і короб, сон, лящ. Вся вся річкова риба, яка є, вся знаходиться є тарані, суда, судак, вся знаходиться в річці Південний Буг. Інспектори відрізняють сітки промислових рибалок від браконьєрських. Промислові сітки повинні бути обірковані, стоять буйки або махалки, щоб видно було, що це то, то промас. І з початку сітки висить Вірка, яка записана в додаток у журнал, що це являється є промислова, а не браконьєрська. Сітки браконьєри кріплять на каміння, штрикують у дно гілки, прив'язують до очерету, використовують як варі типу кішка, які можна побачити на березі. На більшій глибині інспектори застосовують трал, розповів Олександр Щербина. Дуже ефективно. Ну, такий спосіб більше використовуємо на глибині, на мілководі, то і так сітки візуально видно, а це так по глибині, то ефективно. Що є у воді, все ж оце. Рибоохоронні патрулі влаштовують і нічні рейди. На впійманих порушників очікує наступна процедура. Складаємо протоколи, які передаються в суд. А далі суд розглядає е, е, виносить адмінштраф. І, і ущерб за виловлену рибу. До прикладу, незаконно виловлений карась обійдеться у 1561 гривню, розповів Олександр Сілецький. На Миколаївщині весняно-літня нерестова заборона діє на Південному бузі з 5 квітня до 5 червня, на Інгулі – з 1 квітня по 30 червня. Тобто зараз ловити рибу можна тільки однією гудкою з берега, сказав інспектор.